Спочатку смажила котлети для військових на блокпостах, а згодом почала допомагати сотням бійців та жителям Миколаєва. Журналісти Суспільного поспілкувалися із волонтеркою Кариною, адміністраторкою Вайберспільноти, яка попереджає миколаївців та жителів області про небезпеку з повітря. «Ми приїхали... Е 15 кілометрів від Миколаєва побачили чотири колії автомобілів та повернулися додому. В той час, коли наші друзі, моя сестра, вона вже поїхала з міста. 24 лютого вибухи у Миколаєві розбудили Карину із чоловіком, як і інших містян. Що робити не знали, говорить жінка. На усвідомлення знадобився тиждень. Потім ріалторка за професією почала займатися волонтерством. «Я жарила котлети відбивні та дируни, і я брала все у лотки і відвозила їм. І знаєте, як це було? Це було ось так, ми приїхали до військових, я отак взяла лоток, Дала і швидко в машину побіжала, бо мені це так було дико, що я це роблю». Свою допомогу захисникам почала фільмувати та ширити у соцмережах, що помітили друзі з різних країн та пропонували допомогу, розповідає волонтерка. Так обсяги допомоги почали збільшуватись. І «Я зрозуміла, чому б ні, якщо у всіх є бажання допомагати, чому це не робити через мене» поскільки вони мені довіряють». Карина була активною користувачкою Viber спільноти «Новини Миколаєва» та волонтери. Засновник ресурсу запропонував жінці стати адміністраторкою, вона погодилась. Нині на спільноту підписані майже 70 тисяч людей. Крім пропозицій та прохань допомоги, тут сповіщають, що в бік Миколаєва летить. Про небезпеку волонтерів сповіщають херсонці, а також військові. «Я зрозуміла, якщо в мене є можливість мені себе зберегти, Ось коли я можу сховатись від цих ракет, коли я знаю, коли вони летать. І я вирішила у своїй групі сама повідомляти усім людям, усім мешканцям Миколаєва про те, що летить небезпека. І у кожного, у кожного миколаївця є 3-5 хвилин, які у нашій групі є, на те, щоб сховатись». І з часом почала допомагати військовим амуніцією. «Так, у всіх військових є а, зарплата, на яку вони можуть самі собі щось купити, але є військові, які тільки прийшли і в них, в них немає можливості себе вдягнути. Коли бронежилет коштує 10-15 тисяч гривень, а, так, це тільки один бронежилет, а також це було ще холодно, їм видали берці зимові, а вже теплішало і зрозуміло, що треба щось на зміну шукати їм». Бронежилети, рукавиці, берці, кросівки, плитоноски тощо. Рахунок хлопців, яким вже вдалося допомогти, йде на сотні. Крім цього, допомогу надають і цивільним, та для тварин, яких покинули через війну. Грошима допомагають друзі, знайомі, користувачі спільноти та всі охочі. «Я хочу бути корисною для кожного, будь-хто це буде, будь-це буде тварина, будь-це буде ем... «Похилий вік, бабуся, дідусь, бо це буде дитина, але вони всі просять допомогу. Та коли мене просять, допоможіть. Я, я зроблю все, щоб це було виконано». Валентина Гурова, Катерина Лисюк, Олександр Пан. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.